In la In la de qué se trata, ¿De digamos, del. Siempre tiene que ser como con un intercambio con la. Normalmente suelen ser ferias, digamos, de ente nacional. y internacional. llevamos un proyecto de preparación ¿Sí? ¿Para, para que podamos seguir con esta función. المسؤولات قيد تقلد شهادة التدائية في كل شهادة تدائية في que normalmente lo preparan para que tenga una diploma para que de preparar la diploma de preparación y al mismo tiempo y هذا كنده صنف ست واحد هاد المراكز اللي عنده اللي عنده آه من آه اللي فوق تقطع إلى هو كمل الباك كاين الأكاديمية اللي صناعة تقنية مهندس صوحي في في اذا التكوين تيذا من ترمي محسن من الأول تيذا الثاني تيذا ك كلي عنده عامل كلي عنده هي مع مع مع وزارة وزارة يعني من من ديال من De, de ellos, de <muchas> aquella, a, a aquella, aquella persona de de sí, que se dedica a la artesanal. <muchas> sí, <siempre muchas> que, que esté preparando digamos eh, físicamente en el, en el local donde le están preparando. <muchas> y también lo que es el visual, normalmente <muchas> en otro centro. إذا حنا بالنسبه نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن هذاك درهم في الشهر كل وحده لانه يمكنك ان تتعلم المزيد من الجهه على اساس هذا المزيد من المزيد واحد المزيد من يتشجع باش يتعلم من المهنه من كذلك اتفاقيه مع مع هذا هذا ياك الدور ديالنا المهم والاهم هو خاصنا نحاولو اننا ندمجو سوق الشور ومنخليوش الشاري اذا عندنا جوج الحوايج العمليه الاولى هي المعامل وغادي نمشيو باش نديرو في المعامل الكبار وغادي يكونوا موجودين ان شاء الله رحمة الله على المستقبل اللوائح اللي الناس اللي